يا عروسه مبروك وربي يهني يا فرحة ربي يدوم علينا الفرح يا لعوصة مبروك وربي يهني يدوم سعدنا يدوم سعدنا أوزعنا ويبعد علينا الجرح يا افتوقني زوبني